З четвертої спроби в селі на Хмельниччині хочуть перейменувати вулицю Жовтневу. Хто та чому виступав проти? Відзавтра в області тестуватимуть систему оповіщення про надзвичайні ситуації. Як це відбуватиметься? В четверте збираються перейменувати вулицю Жовтневу в селі Лавринівці Ленковецької громади Шепетівського району. Це вулиця Жовтнева в селі Лавринівці Шепетівського району. В жовтні вона почала забудовуватись. Більшість свят та пам'ятних дат жителі вулиці відзначають теж цього місяця. Про це розповідає жителька вулиці Віра Узлюк. Вона ассоціюється з тим, що в нас день села, це жовтневий день, день похилого віку. Жовтень, Жовтнева, чому? Тому що починалася вулиця, строїлася і в жовтні місяці. Жінка говорить назву вулиці, жителі не асоціюють з комуністичним минулим. Ще одна жителька вулиці, Тамара Малій, каже, не проти перейменування вулиці, але вважає, що зараз це не на часі. Я рахую, що це зараз воєнний час і треба займатися другими справами, а не перейменуванням вулиць. Двічі на сході села перейменування вулиці не підтримували, каже староста Лариса Окаянюк. Пізніше питання з назвою вулиці все-таки вирішили. Лише на третій раз було постало питання про перейменування і були різні варіанти і зупинилися на тому, що ми перейменуємо всю вулицю вулиця Жовта. Заступниця голови Ленковецької громади Олена Волошина розповідає, під час 20-ї сесії сільської ради в травні перейменували низку вулиць в 17 населених пунктах громади. Жовтневої в Лавринівцях серед них не було, бо на це не погодились жителі. В принципі, мешканці села висловили за те, що їх властова назва Жовтнева, тому що якби вулиця носила назву Жовтневої революції, то, мабуть, було б зрозуміло, що її треба перейменовувати. А так вони пов'язують це з назвою Жовтня Історик Віктор Адамський говорить, назва Жовтнева за радянського часу була найбільш вживаною під час назв як вулиць, так і населених пунктів. Це все мало свою безпосередню прив'язку до Жовтневого перевороту 1917 року. Звідси йдуть ці витоки. Для радянської моделі державності і її репрезентантів це була найбільш вагома подія 20-го століття. І тому, звісно, річ її намагалися увічнити в назвах вулиць, населених пунктів. Але, якщо ми говоримо за політичний режим, який був утверджений у 17 році, то, на жаль, він для України приніс неймовірно багато горя. Діана Колесник, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Відзавтра в області тестуватимуть систему оповіщення про надзвичайні ситуації. Про це Суспільному розповіла пресофіцерка головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Маріна Козак. 7 вересня у Хмельницькій області розпочнеться тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв'язку «Київстар», «Водафон» та «Лайфсел». Наразі ДСНС надсилатиме лише тестові інформаційні повідомлення на мобільні телефони такого змісту. ДСНС України – тестування системи інформування населення. Зберігайте спокій, тестування не потребує дій з вашої сторони. Станом на 6 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії вбиті з українськими захисниками загинуло 50 тисяч 150 російських військових. Противник втратив 2077 танків та 4 тисячі 484 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1179 артилерійських систем, 296 реактивних систем залпового вогню та 156 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 236 літей, 876 безпілотних літальних апаратів, 207 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 одиниць, спеціальної техніки – 109 одиниць. За 195 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 209 крилатих ракет.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 П'ять, напевно, закрили, потреба на генератор. Мій син звернувся з свого підрозділу, каже, мами, нам треба гарнітуру два рації, дрон збили, я вчора написала пост, до вечора мені вже скинули 10 тисяч гривень, я навіть ну, не очікувала.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 Школам Хмельниччини рекомендували навчатись по суботам, щоб учні раніше пішли на зимові канікули. Про це розповіла директорка департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації Дарія Басюк. Скільки саме закладів загальної середньої освіти дослухались до рекомендацій департаменту освіти, статистики поки немає. З огляду на перспективи досить складні опалювального сезону, на розуміння того, що ну, поки що ну, ситуація достатньо складна, школа розробляє графік навчального просіту. Я рекомендую всім використовувати суботу для того, щоб максимально Ефективно використати цей теплий період. Якщо ми говоримо про заклади обласного підпорядкування з цілодобовим пробуванням, там, звичайно, всі в суботу навчаються. Яким чином будуть приймати рішення територіальної громади – це бажання і можливості засновників. 175 днів повинен тривати навчальний рік у закладах загальної середньої освіти. І, відповідно, будуть плануватися канікули. Тобто, це дає змогу, якщо ми ефективно будемо використовувати зараз осінній теплий період, то можна буде подовжити канікули. Можливо, канікули будуть ну, перемежуватися дистанційкою. Кожний заклад має право це визначати. Мопсюні, як завжди, прийшла на ранішню прогулянку. Вона побачила незнайому жінку біля під'їзду. дивно, раніше я її тут не бачила. Софія Подолянчук читає уривок своєї книги «Казок» про мопсюню мандрівницю, яка постійно бешкетувала. Це мопсик.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 Першу в області інклюзивну кав'ярню, де працюватимуть люди з ментальними порушеннями, відкриють в Шепетівці. Про це Суспільному розповіла ініціаторка проєкту, голова громадської організації «Діти сонця» Людмила Наумець. За її словами, 250 тисяч гривень на проєкт візьмуть з державного бюджету за програмою «Є робота». Гостро дуже стоїть питання працевлаштування, соціалізація і зайнятість людей з ментальними порушеннями. Якщо поки на період школи діти зайняті, діти соціалізують, то після школи починається в дітей з ментальними порушеннями дуже важкий період, тому що в них практично ізоляція. І так, як маючи власного сина сонячного, ідея виникне, створення виникла вже давно. Згідно цієї програми, 250 тисяч виділяється на закупівлю обладнання і сировини. Ці кошти поки що ще не поступили, але вони вже в процесі надходження. На даному етапі виконавчий комітет Шепетівської міської ради підтримав ідею встановлення малої архітектурної форми. Людмила Наумець говорить, окрім державних коштів, розраховує на допомогу благодійників в реалізації проєкту. За її словами, на території колишнього Шепетівського району зараз проживає близько 20 людей з ментальними порушеннями.